Před 75 lety končil největší konflikt dějinách lidství. Tento okamžik je dobré si připomenout, že na východní frontě nebojovalo zlo s dobrý, ale zlo ze zlem. Na obou stranách padly miliony lidí a viny jsou především režimy, které to způsobily. V Židlochovicích jsme v loňském roce našli mrtvé tělo německého vojáka. Je dobré si říct, že jeho rodiče se nikdy nedozvěděli, zda zemřel, a určitě nevěděli, kde leží. Připomínáme si památku právě těchto lidí které režimy donutili jít proti sobě a navzájem se vraždit. Je dobré si říct pravdu a to, že oba režimy byly špatné a oba režimy způsobili velké utrpení. Překreslování dějin, které, dneska, které dnes často vidíme snahu o toto překreslování dějin, není dobré. Musíme si stále připomínat, že lidé, kteří nás vyvolávají nenávist, nás nakonec ženou do takovýchto konfliktů. A právě proto, aby tyto konflikty se již nedělí, jsme zde dnes.